عسلمه اليوم باش نتكلموا في الفيديو هذه على اخوان المسلمين واللي يسميهم البعض اخوان المجرمين ولا اخوان الشياطين بل ما نتكلم عليهم باش نرجع للفيديو اللي قبل هذه اللي تكلمت فيه عن السلفيين ونقول نصحح نقطه صغيره قلت ان بريطانيا هي اللي خلقت الوهابيين اللي حبيت نقوله من هذا أن بريطانيا مش هي لخلقة خلقت الوهابيين، وإنما هي ساعدت على ظهور وتقوية الوهابيين وظهور السعودية. لازمنا نفهموا أن بريطانيا والغرب بصفة عامة يتعامل مع الأطراف الأخرى بأسلوب خاص، حيث يدرس ويجمع المعلومات من بعد ما يجمعها يقوم بدراسة دقيقة وعلمية تعتمد على العقل والتجربة من بعد ما ينهي الدراسة يشوف هل اللي بيه يخدم مصلحته ولا الغرب معروف يتعامل ديمة تعامل المصلحة يغزر اول حاجة مصلحته هو شاف ظهور مد عربي قومي في الجزيرة ضد التواجد التركي وشاف ظهور محمد بن عبد الوهاب اللي يدعو الى تجديد السلفية فقامت بريطانيا والغرب صفة عامة بالتقريب من هذا الفكر العروبي وهذا الفكر الديني من اجل تضعيف الخلافه العثمانيه اللي يعتبر عدو اساسي بالنسبه لها ومن هنا هي ساهمت بطريقه مباشره او غير مباشره في ظهور السعوديه والفكر الوهابي لازم نعرف ان الوهابيه هي تعتبر جزء من السلفيه اما السلفيه اقدم من الوهابيه بكثير وكما نعرف ان سلفيين أنواع أنواعهم السلفية الجهادية والسلفية العلمية، وهذيا نوع من السلفية، هذه هي النقطة اللي حبيت نوضحها، نرجع للإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين مظهروش عنهم ياسر، تقريبا معنتها أقل من مئة سنة، ولكن مظهروش من فراغ، مش الإخوان المسلمين هكاكا جاءوا وقروا باش يكونوا الإخوان المسلمين. قبل ما ظهور الأخوان المسلمين وقعت, وقعت في العالم الإسلامي في بداية في 1850 تقريبا الفترة هذيكة وقد بدأت تضع في الخلافة العثمانية وبدأ يظهر الغرب وإحتلال الكثير من الدول الإسلامية منهم بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرهم ظهر فكر ما يسمى بالفكر التنويري نحن نعرفوا أن الشيعة والسلفيين يمثلوا كان 30% من العالم الإسلامي تقريبا، مش أكثر، يمكن أقل. و70% من العالم الإسلامي هما لهم شيعة ولاهم سلفيين. على هذوما 70% ظهر ظهروا علماء مسلمين يحبوا يخرجوا على الإطار التقليدي في التفكير الإسلامي ويستفيدوا من التاريخ الاسلامي والتجربة الغربية وظهور عدة طيارات سواء في باكستان سواء في في عدة مناطق حتى في العالم العربي الاسلامي يدعو للتجديد ولطرح الاسلام اسلوب حضاري ومن اهم الاشخاص اللي ظهر هو جمال الدين الافغاني اللي معروف نحبش ندخل هال في تفاصيل هل هو شيعي أم هل هو سني هناك ما خلاف كبير بين الشيعة ومن بين السنة اللي يقول لك أصله من إيران واللي يقول لك أصله من أفغانستان المهم نعرفوا لجمال الدين الأفغاني مشاهل مصر ومشاهل الأزهر اللي هو كان معقّل الفكر السني الأزهر وهناك درس وعمل علاقات وعنده مجلة معروفة اسمها العروة الوثقة ودعا للتنوير. وقتها ظهر جمال الدين الأفغاني، وحتى دين معنتها ظهروا وعبد خليل من بعده، وعمل معنتها وظهر زاد محمد عبده اللي معروف زاد محمد عبده. هذا الفكر التنويري الاسلامي مع الاسف مع الاسف فنقول مع الاسف لان لو تطور لك كنا في حاله احسن من هذه اللي احنا فيها توا فمثلا آه. في محل تم القضاء عليه علاش تم القضاء عليه منجحش في, في الوصول الى اهدافه اللي كان يريد الوصول اليها ويكون كقوه موازيه للقوه الغربيه. خاصه بعد سقوط الامبراطوريه العثمانيه. ولكن رغم هذا نجم نقولوا اللي الاخوان المسلمين هما تطور ونتيجه طبيعيه لهذا الفكر التنويري. إخوان المسلمين ظهروا في بداية القرن العشرين في اللي هو وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية ظهر قائد حسن البنا وغير وغيره وغير وغير اخذوا هذا الفكر التنويري وبدأوا يعملوا بأسلوب سياسي لازم هوني يبينوا حاجة إن السلفيين هي حركة في الأصل دينية والشيعة هي حركة في الأصل دينية يعني السياسة هي أسلوب بينما الإخوان المسلمين يختلفوا كليا، هما حركة سياسية في الأصل، ليس حركة دينية، وإنما يستعملون الدين كغطاء من أجل الوصول إلى أهدافهم السياسية، هذا هو الفرق ما بين الشيعة والسلفيين والإخوان، كما تكلمنا على على الشيعة والسلفيين نحاولوا باش نعملوا نفس الأسلوب باش نفهموا مليح فكر الإخوان وطريقة عمله ذاك علاش باش نقسمه الى 5 الى 10 نقاط النقطه الاولى الأخوان المسلمين يستعملون الخبث والمراوغه رغم أنهم هما عندهم ما عندهمش تجربه كبيره لكن استفادوا من التاريخ الاسلامي ودرسوه دراسه دقيقه الخبث والمراوغه نعرفوها موجوده في السياسه ذاك علاش قلت ان الأخوان المسلمين هما اكثر شيء حركه سياسيه من دينيه النقطة الثانية هي التمويل، تمويل الإخوان ما عندوش حدود، ينجم يكون من أفراد، من مجموعات، من منظمات، من جمعيات، من دول، فهو مفتوح لكل أنواع التبرعات حتى إنها استعمل أسلوب الاشتراك، يعني واحد ينضم الأخوان المسلمين يدفع اشتراك شهري أو تبرعات وغيرها. لكن اموال الاخوان المسلمين لا عادش ما نفهم ما عادش ما كيما السلفيين وكما الشيعه معلش لان الاموال اللي تجي للاخوان المسلمين الكل تجي اشخاص ينتمون للاخوان تلقى المرشد عنده مشاريع وباسمه باسم مرته باسم اولاده باسم افراد من الاخوان المسلمين فهم عندهم نظام اقتصادي يعتمد على الفردية في التمويل لماذا هو خطر المرشد ولا المسؤول في المسلمين يعتبر نفسه أمين عن المجتمع إذاً يسمح الروح يملك وطبعا وتعودوا للمسألة هذه وسنتكلموا عن نهضة خاطر أنا هنا نتكلم عن طريق التجربة النقطة الثالثة لعمل السياسي العمل السياسي عندهم مسألة أولية. الإرهاب والأعمال الإرهابية عندهم مسألة ثانوية. شنو معناها ثانوية؟ يعني يستعملوها في ظروف معينة وفي أوضاع معينة. وفي أغلب الأحيان هما ما يقوموش بالعمليات، حتى أنهم بعض عناصرهم يقوموا بعمليات ديما يطلبوا منهم وقت يلقى من القبض أنهم ينكروا أنهم الأخوان. وإلا شنو يعملوا؟ يقوموا يتغلغل في بعض الحركات الأخرى مثل السلفية وغيرها، ويعملوا عمليات باسمهم، خاطر ما يحبوش يتهموا بالإرهاب، هذايا أسلوب زاد، تو نتكلموا عليه، تو نتكلموا عنه، كيفاش معناتها نفهموه، نفهموه معناتها فهم دقيق. المثل الرابعة، الدعم للإخوان، غير الدعم الدولي الخليجي والايراني لانهم معناتها اساس انهم مسلمين ولكن الدعم الاساسي نتاعهم هو القاعدة الشعبيه وهم يعتمدوا كثير على ما يسمى بالمخزون الديني لدى الشعوب الاسلاميه ما نساوش الاخوان المسلمين ياسر متغلغلين في المجتمع ويستعملوا ما يسمى بالجمعيات الخيريه والتعامل المباشر اذا عندهم دعم قوي مشات حتى من الناس العاديين حتى تقوم تلبس في جوب وتدعم الاخوه المسلمين تلقى مثلا ما يني ما يصليش ومسون يدعم الاخوه المسلمين هذه مساله رائعة دايم مثلا خمسه كما السلفيين والشيعة هدفهم هو قيام الخلافة الاسلامية كمرحلة اولى والسيطرة على العالم كمرحلة ثانية لكن هما اكثر مرونة هما يسمحوا بالاختلاف في اطار الاسلام، يعني ما عندهمش مش مشكلة مع الشيعة، ما عندهمش مش مشكلة مع السلفيين، ما عندهمش مش مشكلة مع حزب التحرير، ما عندهمش مش مشكلة مع كل الأطراف، مع الصوفيين كل شيء، لأنهم يعتبروا أن هذا الاختلاف الكله هو صراع شريف في اطار الاسلام. هما يعملوا حدود حمراء. الحدود الحمراء هذه تخلي معناتها الـ تعاملهم ياسر واسع. ما مش محدودين في الفكره حتى ما حتى من فكره برك من فكرتهم يكفي ولا حتى ما تامنش لكن تأيدهم كمسلمين وما خاطر يدعو ما يسمى بال بالاسلام الحديث اذا من هنا هما متفتحين على الحركات الاسلاميه الاخرى ويتعاملوا مع الاطراف الاخرى المساله السادسه يقدموا فكر اسلامي حديث نبني على العقل والنقل، هما درسوا درسوا نعرفوا مثلا شنو معناتها سيد قطب وغيرهم وغيرهم عندهم يعني علماء بين قوسين فهمت نظروا لفكره الاخوان المسلمين وطرحوا ثقافه اسلاميه يحبوا يطرحوها كقوه ثالثه توازي الشيوعيه والراسماليه. والفكر تاعهم يبعد عن المذهبيه هو اكثر شيء عالمي فهمت المسألة السابعة عندهم تحالفات على حسب المصالح وهذا شيء طبيعي هذاك علاش أنا أكدت على مسألة أنهم سياسيين أكثر من إسلاميين صحيح يعتمدوا على المصدر الإسلامي ولكن يبقاوا سياسيين خلينا في نفس الوقت يعتمدوا على الأسلوب السياسي الحديث نجموا يتحالفوا لك مثلاً مع جمال عبد الناصر ومن بعد يدوروا عليهم ومن بعد نجم يعمل تصريحات تؤيد فلان ثم يقول لك لا هذه مسألة مسألة مشتقة خاطر مش هما يتعاملوا كما قلنا بالسياسة ومن بعد يقولوا هذاك الشخص ما تخرج على الاتفاق نتاعنا ونحن ننسحبه من عشر ستعرفو به إذا هنا هما يتعاملوا مع الحركة الغير إسلامية عن طريق الاتفاقيات والمصالح ينجموا يتحالفوا لك مع شخص لانهم عندهم مصلحه مشتركه معه ونجموا ينسحبوا عن ما تنتهي هذه المصلحه المثال الثامن خططهم مش كيما الثلاثيه آه وقتيه ومش كيما الشيعة بعيده المدى هما عندهم خطط وقتيه وخطط بعيده المدى والخطط نتاعهم ياسر مرينه يعني تنجم تتبدل على حسب الظروف. هم مثلاً وقت يتعرضوا لضغط كبير، تلقاهم يوليو مسالمين ويوليو معادش يتقووا يوليو فرعنة. إذا يستعملوا في أسلوب في النجم يقولوا المد والجب. المسألة التاسعة. صحيح هما عندهم تجربه محدوده في الزمن يعني ما 100 سنه بعد تقارنوا بالشيعة وبالسلفيين معناتها تجربتهم حديثه ولكن هم استفادوا من الشيعة ومن السلفيين واستفادوا من التاريخ ودرسوا التاريخ دراسه نقديه واستفادوا من الغرب وعرفوا كيف يوفقوا من بين كل هذا باش يكونوا فكر آه نجم نقوله حديث اسلامي وما ننسوش اللي الاخوان ياخذوا النصح من كل الاسلاميين يعني نجم ياخذوا النصح من من الشيعة كما من السلفيين من غيرهم ومن بعد يقروا شنو يعمل يعني. النقطه العاشرة والاخيره نجم نقوله اللي الاخوان المسلمين عندهم فكر متكامل في جميع المجالات صحيح هذا الفكر لم يطبق وينقصه التجربه، ولكن يعتبر فكر كامل وواضح. إذا هذا هو الإخوان، وأنا ديما نقول نحب نشبه الإخوان المسلمين والسلفيين والشيعه نقول اللي على حسب التفريق كير الموروث متعنا على المرأة والرجل، نقول ان الشيعه هما عباره على مرأه يعني معناتها تمثيل مجازي يعني اللي تشوفها ضعيفه وتبكي ولكن في نفس الوقت كما يقول الاسلام كما يقول معناتها يعلمونا ان المراه معناتها عندها كيد عظيم بينما السلفيه هم عباره على رجل متهور متهور ياسر و... كيما نقولوا احنا وعنيف وخشن يعني حسب تفكيرنا السلفيين عباره على رجل بينما الاخوان المسلمين هما عباره على مخنث. لا اريد معناتها ما نسمع معناتها المخنثين مش مثلا ما مثل هو باش اللي هذا انا كفش نشوف الاخوان المسلمين والشيعه والسلفيين. لانه جمع الاخوان المسلمين هما عباره على جمع من بين الفكر الشيعي والفكر السلفي مع الحضارة الغربية والتطور الغربي من أجل طرح فكر عالمي جديد للعالم الإسلامي وللعالم كله أظن أه نكون كملت هذه الفيديو ومع فيديو قادمة نتكلموا على النهضة في تونس